ابھی آ جائے لکھانا آج کسی لڑکے لڑکی کو کوئی بھی ایک ساتھ دیکھے تو روم ہو جاتے ہیں اگر ہماری سوسائٹی میں کوئی لڑکے اور لڑکی آپس میں بات کر رہے تھے تو لوگ انہیں جج کرنا شروع کر دیتے لڑکوں سے دوستی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن لوگ اسے اتنا برا بنایا تھا کہ لڑکیوں کو سر جھکاوٹ کرنا پڑتا ہے کو ایجوکیشن اسکول میں پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ان کے بچے بگڑ جائیں گے ایک لڑکا ایک لڑکی دوست ہو جاتے ہیں اس میں ایسی کوئی شرمناک بات نہیں ہے لیکن ہمارے پیرنٹس اس پہ دوسرے انداز میں لے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہت غلط بات ہے پر جو ہمارے دوست ہیں وہ رومرز بنا دیتے ہیں اس بات پہ جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو سوسائٹی ہمیں بہت بری طریقے سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے لیکن اصلیت میں ایسا نہیں ہے ایک لڑکا اور کے دوست میں کوئی برائی نہیں کو لگتا کہ اپوزٹ جینڈر میں دوستی